Bojíte se, co zase dostanete? Řekněte si o dárky, které vám udělají opravdovou radost. Napište ježíškovi přes volovišlist.com. Vaši blízcí si dárky zarezervují a vy dostanete to, po čem opravdu toužíte. Vytvořte si seznam přání a tište se na dárky, které si opravdu přejete.